အတနာတော်နှစ်2964နှစ်ကောဇတ်တက္ရီ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်79ရေ2021ခုနှစ်သနဝရလာရတနည်နေကမြိုောသသာသမြေးြင် မ <S preachers> ိသားစုနှင်စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်ကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုလို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခမနား၌ဟကအပော်မကျမူမျာနလုံွင်ရန်ရာ ရောကမှာတရာထုတ်တ်ဆိခိန်ခနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါဒနာနဲ့ใกลအောင်သက်ဆိပားကကပ္ာမျုးမျိုးကိုဟောကြာဲ့တရင်းောဂကုတဲ့စိတ်တော်မာပအမျုးမျုဖွဲစကြရာဖြတယ်တမျုးလည်းမု်ဘူ အ <Sess> ဲ <Sess> ့တ <Sess> ော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှလည်းပဲတမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောလို့လည်းပဲတမထတရားဝိပဿနာတရားမျိုးမျိုးရှိရတယ်ထဲမှာကိုယ်စီရိုက်နဲ့ကံ့ကြညတဲ့နလုံးွေးတရာဟာရေးကတပေန်ကိုယ်ရိုက်နလုံးသွေတားကိုနလုံးွင်မှယစိတ်အောင်ပေးဆိုလု ဖြစ်ပေါ mies, assim, ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတခုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တမ္မအဖြစ်တရားထုတယ်တရားထုတယ်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းထုနေရတာမဟုတ်ဘူး။လောကမှာအာရုံနဲ့အမြင်မျိုးရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာရုံတွေနဲ့ ချုပ်တွေ့ပလို့ပဝုံျင်ရှိနာ့ပါဆးသသပီာာားနှုံးသရမလဲုာမျးမြတ်စာားခွ်ခပြာဟာတာတာရှိတယ်ခြောလိကလာဘုားဟကပ္ပ်း4ကပ္ပတနး40ဆ ကမထာထုတ်တဲ့အခါမှာအယုံပြရမဲ့ကမထာရဲ့အယုံအကြောင်းအရ40လို့ဆိုလိုတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေမဆင်းပွဲသွားတာ၄ဆင်းဆင်းပွားသွားတဲ့ဟာ၄ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတော့တဲ့အခါမှာကိုယောဂနဲ့က ਾਇ နေရှိလိအပောင်နိုင်တဲေမျုးလေရှိတါ အကပ္ပဌာန်ဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲကို့မှာဖြစ်နေတဲ့ခနေခုပေါမခုစာတတေပဖြတယ်။ကမဖြ်ပနေတဲခနေခုကိုင်သုံးပြီအခနေ a i t ညီတဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာအလခြကြို်တကြကြတတယရနိသောမနတိက แต่มันอเจ้าเหมือนเนอะไวเซ่เทนชั่นလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအတိညာနဲ့စဉ္ကျင်သုံးသက်မှုတစ်ခုပါပဲအဲစဉ္ကျင်သုံးသက်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ kait နေတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့အဲဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကို ပ <in> <etlerin> ြောင်းစေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။အဒီမှာမကြမ်းပါဘူးများနှလုံးသွေရတတ်စကတနေရဟောတာခဲတဲတရာပနနဲ့ใกล้ေဟတတာဟတော့တဲ ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အစဘုရားဟာဝိသိတိုင်ဝိသာလိမြုပ်ကုဋတာရတောင်းအလာကြောင်းတိုက်ကိုရှင်းရှိနေတဲ့အခိုက်တဘာရင်ကြင်အောင်ခြင်းလို့ဆိုရဲကမ္မထာနှလုံးသွင်း်တားဆခြင်င်းဤာတိင်အောင်မှ ဝါရီကေအောင်နေထိုင်ပြီးတကုာဂရသာလအကြောင်းနဲ့မှဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကျမ်းမမာတဲ့ယဟန်နေတဲ့ခိလနသာလလို့ခေါ်တရမကမ်န်ာအိလနာလဆိုတောမှာာရာပီးတော့သရဲနေချာ တော်သွားတိုင်းတော်သွားတိုင်းရှိခဏချင်းရှိနေလို့ရှိရင်ခဏချင်းရှိနေလို့ရှိရင်မကြမ်းမှမုဆာဖြစ်တတတယ်မြာရားကိုတင်တောှမကးမခ်အမကြးမှမှုဖြစ်ပါနေတဲပုကြေစရအတွက်ခနာာလမက်ပုကိုနေထင်တဲ့အဆောင် ကျောင်းဆောင်မှာ yes ပါဗျာခီလာနာတိစိကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တဘာမကြမ်းမှမဖြစတာအောလေးနဲအာနေနမမှဖြစ်ပြော့အားရတဲု်နေတဲ့တဘာကိုကြေားပြပြီော သစ္စာဗျာကအတူတူဝလိုက်ပါလာတဲ့ရဟန်းညောကိလသာရဟန်းညောအားလုံးကိုဒီကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်ိုမကြမးမှသူများနလုံးွင်ရတမကြမကမ်မှု့လူာစင်ထာကြမးမှနေကြာမဟု်ဘူမကြးမှခါရှိတယ်။ရှင်နှလုံသွင် တလုံးသွင်းရင်ဘလို့အကျိုးတရားမှုရှိကြလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဗာမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုခတာရာော့တုတ်တူလေးပဲ။ယံ်စီဘိေဘခွ ဓုပလံခိလနကံပင်္စဓမ္မနဝိဇဟန္တိ16ရက်အတိဗေကမကြမ်းပါလို့အံ့အားရြောပါနေတဲ့ဤသည်ယဟနကိုပ်ဖြ်ဟေနလုံသိယမြိတရားငါပြုသူနလုံးသွင်းနေမဲဆိရ် တိတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲတဲ့နှလုံးသွင်းနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တသီတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုညာ်မျိုးမြတ်စွာဘုားဒီမှာကထံိုနံးွင်မှုခ်လက်တွေပါနလုံးသွင်မှုအာရုံလေ်စာဘုားပြေးတ် အဲ့ဒီငါမျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျော်လင့်နိုင်တယ်ပဆိုတသဝအနခယအနာတဝန်စေတင်းမြတ်တေပညာဝုတ်တေဒေဝမ္မေတန်ပညာသစ္ဆိကတဝဥပတံမစ္ဆဝအျုပပြောလိုက်ာက ယေဟန္ဒာဖြစ်ဖို့တောင်းမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရတဲ့အိမ့်ပဲဒီတရားနှလုံးသွင်ကိုဒီတရာကိုှနေ့အခိမှာစမပြ်လုံွမယ်ိတာတကသကရှ်နေနှမာစွဲနေတဲ့ာတာတွကုပီတော့အာတဝကင့အတမေရတဖ ညမုတ်ဘွားမှာပဲကိုယ်တိုင်တိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာအရင်အမိိုလ်နလုံးွငရိရငထီအောနိုငမဖြနေတချမှာကအစပြနလံးွင်ရင်မကြာခင်ကသကသန္ြမေားလိုတောင်န်တယ် အဘဟာပြပြောရင်တော့ကပ္ပဏနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲဘယ်ဟာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူ ཉ နေသူခေါ်တာเนาะကပ္ပဏတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူအဲ့တောနေမကောင်းတယ်မှန်းသိဆိရှိရလတာမျုးနလုံးရမာအဲ့ဒီာမ်စွာဘားမျုးထုပြတာအိတခွေပိခု အတုပါនပတိကာယဝရတပထကတူတေမှာကိုယ်ကိုယ်ကိေတွေတာမှုဆာမกက်ခကိုယ်ေတတာမှုမก်လို့န်သတဲပုဂ္ဂိုလ် ರ ကိုယ်ပိုင်ဝဆိုင်ရာပုဂိလ်ပေါ်မာတမိုတော့လေမกินေ့ခ်တ်ချင်းလု့ဆတဲ့ တဏှာရာဂပြတ်အောင်လွတ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကတ္တစိတ်ကြီးပြားနေလို့ရှင်အတိမပြောင်းနေပြန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဘုရားရဲ့အချက်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့ကတ္တမှုကုရော့ချဖမဆုအထုတမယ်ကထနလသမယ်ကမ္တူပတိကကုကု ကိုယ်ရောကိုပာဝန်ချင်းရောဆိုရတော့ကိုခန္ဓာကိုလည်းမတင့်မတဲယွန်းသဘွယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကိုဆင်းရဲသုံးသက်ဖို့လိုတယ်ကို ਨੇ တုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်စံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုခကိုဟာလညပင်မတ်းသ်ဆိုတာကတတော့ဉစိနေကိုလိတယ် အတုပါပတိສမတင်တ်ဘူာကိုချင်းချင်းထပ်ထအသိញ្ញံတဲ့ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုမရအဲ့တော့ဘယ်လိုရှိวะမှန်းတော့ဆိုကိုခဏโกကြီးကိုជីပြิร่อလဲอ๋อဒီခကြီးဟာအပြင်မနေရတာအညလေနဲ့ဖုံပြတောတ္တရင်သားလု့อတ္တဒ်ရင်သားု့ အမွေနန္ဒာရစ်အသုံးပြုထားလို့သ신ミリーတည့်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေးမိုင်ကိြညလက်မှဆရှိရင်တ္တနဲပြညတယ်ခန္ဓာကိုပါတော်အမาวဟလု့တိုင်လူခကိုယထွ်ဟာတွတခါမှ န <OULDES> တ <nueve> ္တ so, ိယ <marble> ံရှ <dungeon> ိဘူးဆိုတော့တွေ့တော့တာဒါဟုတ်အတုမှလည်းခေါ်တာနော်မတင့်မတဲရွံစွေတွေကိုဆင်းရဲသုံးသတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီသေးတော့မှတွေ့တာမှုတမဲမှုဆိုတဲ့ရံတာကိုဖျောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကုတ်ကိုတွေ့တာနေခြင်းသူတော်ဘာကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကိုမကောင်းနိုင်ဘူးအဲဒီညိမ်ကောင်းธรรมดาဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် ကိုခဏကကိုရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတည်းကိုတက်သည့်လိနမာတဲတိုင်တွေမွေးညင်ခြေတဲလက်တွေတော့အရေးဆိုရက်ခဏကကမမြင်ရတဲ့စိပိုင်းတမောမတ္တိရာကောင်းတယ်မွေးင်ာလ်းပမတ္တရာကောင်းတယ်အကြိမ််းတားလိ််မထားပဲနေပဂရီအာသိုးတယ် ခြေသေးလည်း dehale အလားပါပြင်ထားတအခါမှာလက်သကကောင်ရတော့လေခန္ဓာကိုယ်နကွဲသွားတာနဲ့တပနကမ့်ထားเสียတာတခါမှမရှိဘူးသွားလိုထတတိုနမသွာသူနေရကအပြင်းရောသာလိရှိသမှသက်เကောင်းတဲနေထာမျိုးမရှိဘူးအရေးတစ်ခုရေပါဆိုရလဲဒီတိုင်းမဲ အ <that> ဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မြရာတွေဟာဘယ်ရာဒီတန်လို့ရှိပြီဘယ်ရာဒီ်သက်စရာကောင်းတ်ဆိတွေးလိုက်လု့ရှိရလုံမှစသ်စရာကောင်းတာတ်ရေးတဲ့တစခလူခကိုမာရှိတဲ့ရုပ်ပါးတွေကထွ်လာတဲရာတွေိကထွ်မျက်ဝ်မျ်ချေ နာအားထွက်လာတဲ့နှစ်ပါးချီနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှစ်ချီဆိုတော့ခณะကုမထွက်လာတယ်ဗျပြဇာတ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဗနီကထလာလာထွက်ရာတခုတာမွေးိုငီတောထွလတခနှစ်သုခမရှိခณะုတွင်ဟာပုတ်ပီရွံစကောင်းနေတဲမစ်ကြဲတဲရာတွပြညေတ်ဆိုတ သာသို့နှလုံးသွင်းနာကိုအတုဝဏုပတိလို့ပြောတာ။နော်။မတင့်တယ်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်နေတော့တွေးကြည့ိအလိုတွေးြညရတဲ့်ကကိုကိုကိုယုဆမပမှတွဲတာတဲသူများယုတ်ဆင်မေါမှတွဲတာတဲတဏာာဂဖြစ်နေသေတယ်ဆဟုတသတွလိုက်ရှိင်တော့ တတမှုတွေရောကြတော့မှတေးကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည်ပြီးတော့လှတယ်ပတယ်ထင်မှတဏှာရာဂဆိုရလားတဏှာရာဂသည်ရှင်ဇရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်ဇရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တတမှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာ ਨੇ သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမကကကိုလေ ကိုယ်အသားရေးလေးလတ်ပါတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုဆိုရင်လေးဟာလတ်ပါတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုမွေးခြင်းလေးဟာလတ်ပါနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလတ်ပါနေတယ်လို့လတ်ပါမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုတ်နေလို့ရှိရင်ောတွာမှုတွတိုတမတွတမှုတတတခွမှမှိအာလဟ မတင့်မတဲရွံစွဲရည်တာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ကျင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွေ့ကြန်တဲရာတဟရောသာတယ်ရောကျသွောဆုလုံပြော်တော့မှတရကဗလုခေါတဲနလံးွင်းတခိလေမှနလုံးွမှုကတွတမှပျော်ဆုံသွ သများကိုတွေ့တလရှိရ်သူများရဲမတိတိစသူများခကု်ရဲတိစရာျမွဲရာတေကိုအလန်င်စ်စားကြ်လိုက်လို့ရှိရင်တတမှုဆပျောသွားာဘုရားကမာနီပုနာကြီးကိုပြောတစကလိုက်နီစ ရွေးလေရလေငဲတယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှတဲ့ပုံနပုံမလေးပေါ့အစ်မကချောလွန်အားကြီးလို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာသက်တော်ဗျာရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုသွားကြပြီးဖျားသီလာအနှင်းနဲ့အကမှာဘလေချောလလှပေါ်ယံလှတိုတော့သာ်ထော်ပြပြ တေအပြိမ့်ဘက်ကသာဆံကျနေတဲ့အတွင်းထဲမှရွစာကောင်းတဲ့မစင်အဆုပြင်အဟာပြိ်ဘက်ကတောလနပါးလလုပ်ထာလို့ပြင်ကားြညင်တော့လှသလရှိ်။သသောအဲိုကမဖွင့်လိုက်နဲင်လိ်ရင်နေ််းပ်အနွ်။အဲေလူခဏကကိးလည်းသစာပအဲ့သေကိပေ််ပြောလိုက်တမုတကီတာပုံနံ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေရွန်ကြရတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါချေနဲ့တောင်မထီင်ဘူလပြောလတတုဘကထံကခလိတတလတကုကကဖြစစေသူများကိုဖြစစတမှုစှ်ဒုပါ ḥ�ítulo overst له ḥ� Rocīult, ḥ�punk� концеღ េ �ất ḥ ល� centres, ḥንᾱ� 攻 zos, ḥኜ េេ �ечение deლ�� combines about instruments. ḥን េមធថ ḥ េម្ថ ḥ េ reach Snapdragon 32 physicist95. ḥ េ�េ� clockwise, ḥ េ encrypted economy ᶘ េះ series. ḥ ៉េ麵កំ Ḡ េ Carbon Standard o r g a n i s a t i အပေ别别十十ါ်ရံနေမကြည့်တော့ပဲနဲ့အတွင်းကသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သစ္စာဗျာလို့ပါရာပိဏံတံဖုတိတုနာအိစေခြေတော်လေးနဲ့တော့မထီကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာရှင်စဉ်ရာဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သာဃာဆိုရောကြပြီးနောက်ဆုံးပြောက်တော့မှာဖြစ်တယ်နေ့လုံးတစ်မများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒါကဟာ အရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်ရရတယ်နဲလာလေဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုင်သူခနိာဖြသွဆမလပြောသွနိုင်တယ်အဲကိုတက်တပ်တွာကထနဲ့ကာဂရတပါအခုထား ယံတဘာဟာဒီဝနိုင်မှာအထ ିକ ကမထန်လို့ဆိုရတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာရိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်ကသိအခခေမာဆိုင်တော့ဒပညာတ်ရှိတ်ရက်ကြိုလက်လရှငရာခကိကြမြင်နေရတာပရိုွမြင်မာပကကိုလ ခ <pad> ျစ <pad> ်လ <pad> ိ <pad> ု့ရတဲ့အနေသားပဲကိုကိုချစ်လို့မပြရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုជីလိုက်ရင်ငါလဲဒီတိုင်းပိုမင်းပဲတယအရကခွာပီတအတွောငိုက်တဲ့အမြးလနိတယ်ာာနေတဲရာတွအလုံးစနဲနေကြဖြသပီအလိမြငနေတဲ skill down ဆိုရက်အယိုးဘုအယိုးရုပ်ချိပဲပြင်းနေမှာရှု့ပါမြဲရဲအဲ့လိုဖြစ်လာအဲ့ဒီရဟန်းတော်ဟာအယိုးစုကဝထမ်းပွားတော့ဘုစုခြေလိုက်ခြေလိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်တော့ဆုံးမှာອະນຸရဒະပူရာကအိန္ဒာနဲ့စိတ်ဆုပြီးထွက်လာတဲ့မြို့သမီးတူဦးနဲ့လမ်းမှာဆုံတော့ဆုံတော့အဲ့ဒီမြို့သမီးက อภอยะโลยาญะซุบิรยะหันโกตื่เเละค่ำมาเปียงปะรตุตว้าโอกเหมียนไลเอรี่ตว้าเลยะเนิบิรเซ็บบีบาริเมียนตวารุซุอโยสุรีเมียนตวารนอกกะตวยะเมียวตางะนอกกะไลล่ะบิรอชินพยาดีนะเมียวทมิตรตียอกตวาระมะตวยไลพูลาลุซอเอรี่ยะหันกะบะเม้ชิรุซุ นาวิสน the ันติเอฐฐิญวาปุริโทวาเอฐฐีวาปุริโทวาอิดอกตอดีนะตั๊วราอမျိုးตาลမျိုးทมีလะงาไม่ติုไล่บ่อโยสุจีตะคูรตั๊วเลยดีนะตั๊วรามัတ်ตั๊วเลยรู้เမျိုးทมีโหลต่อไม่ติดไล่တေ အဲ đó, ့ဒီကပဋ္ဌာန်းကလက်ကိတ်မရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တံမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပုံ။ဒါကြောင့်မလို့မကြမ်းမာတဲ့ပက္ခုတွေဟာကိခဖြစကနာပြုစုတဲပက္ခမှဖြစလနှ်ဖွဲရမကေရရာအတိဖြစ်တ်ဆကအခထထတွမှေကြကင်းတိထရ် လည်းလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာ राग ကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်တွေတက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထံတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုပီးတေမ်ကိုကိုတာမှုသူများတတာမှုဆပအစွမ်းအ်ဆုံတစခွပအပစ်ခ် တမာရီတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်။တခြားကမ္ဘာထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုကိုတွေ့တမ်းမှုသူတောမတမှုတွတတ်ဖရှာတာစထချ်မှထွေထေယာဂကုရဆေရှိတယ်စပ်ရကုရေရှိတအဲမှကုကတတမုသူမုစပရကုမုးပဲောလိ် တိတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်လို့ပြောတယ်။နောခုကတနလုံးသွင်းရလဲအာရပဋိကူလာကစာအစာာာရတနဲ်ပရှငးတာဟကတွေတောကြပါအအာပသက်ရေမွဲရာတွတွေးတောပါ ญาติ s m စဉ်စကြကောင်းကောငသီနှလေးကကောင်းတ်ဆပီောကောင်းတတွေပီအစမယ်ရတတကိုဖှာနိုင်မှမဟုတ်ဘူတွေ်ကတယလိုတွေပါကြိက်ရ်လလေးအလတကြိ်စ်မျိးရောက် ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားရဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားရဲဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးခိုင်းတာပြီးသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနကြလစမျးဆိင်ရတတနလမအမအောင်မကြမမှာဖြ်နေခမှဆကစာအစာာရအထခုကိင်သုံပ်ရညရလပရိပတွေ က <Sess> ိ <Sess> ုယ်စားတော်မြတ်မင်းကိုဆားလိုက်ပြီ။ပဇတ်တဲ့ထဲထိုက်လိုက်ပြီ။ထိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကဆာပီောပကံမရိတဲထမပဇတရောသာတဲ့ထမတောပတရောသာပီပြနထွထု်ပေင်မစမှပရောကခင်ော့သူများကជួយရသတ်။ထကံကထ်းရ။ကိရတတနခကထတလ် အတ no? -no. ွင်ထရရယွန်စရာဖြစ်သွားတယ်ခွေးအံပတ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဘယ်တော့စမှမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်မြင်ရမယ်လို့ဆိုလို့လေနော်အဲ့ဒါဆုံးလို့ရှိရင်ဩငါးစားလိုက်တဲ့အစားအဟာရလေးဟာအပြင်မှာမှသာဖွယ်ဖွေးရဖွေးရရမွေ့မွေ့ချင်ကြီးလှလပ်ပါပါအခုခေတ်ဆုံးလို့ရှိရင်တော့သူကအစားတစ်ခုကိုလှအောင်လုပတယ် 역시ပတ္တာရပြအောင်လောက်အောင်လဲပြင်ပြီးရင်အနံလဲကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ပွာလိုက်တဲခမှာတျိုစစာကျကျွာအလေလကေလရောရ်ထညတွလေကောင်လု်ထ်ပမမဲကောပလရကမဆိုအလေထတွကစထာက အနတ်ကလကောအောငလအံးချလမယ်ဆိ်စာတခိပရဲ့ြင်တွင်လဲလာတယ်လှအောင်ပြင်ဆင်ထာတယ်အနတ်လည်းကောင်းတ်ရှရောက်တဲ့အခါအပူအထိတွေ့ရလဲကောင်းတယ်အမာရှာကိစ္မဟုတ်သေးအနတ်လေ်ယအနလ်မကောင်လည်ကောင်းတယ် အထီးတွေ့လည်းကောင်းတယ်ရှာရဲ့ရလာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီငါးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစားအပမတတွကုလုကောင်းတ်တိောပထရောသွားလလုံပရတာကောင်းတအရဲခတစခပြ်သွားရကောသင်ဆက်ရကာဖြသ် အစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်။ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုါဆို။ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ပူလေးတောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္အေးနေရမင်အဲပူာအောသိတာပာင်ဆိုလရှင်။ုဒ္ဓဘာယသိတဲကာကာယဝစိ်ဖချင််မှာရာရာမဟုတ်သေးပူရာအေးုဒ္ဓဘာ် now ပထမဆုက coffee အနံ့ကမတယ်။နှ်းိုင်။ရှာနေကိုမိုင်သနခင်းထဲဆိုင်နေအထီတွေ့ကနဲိုင်နေရှာပရော်တဲခမှခကြက်တဲလူကခါခါလေးချိုလေးကက်တဲ့်ဆိမ့်သ်အကမရှာရရစတ နာရို့နဲ့မတူအစာစားရ။ဟောပါဝဲဖြစ်ဖြစ်အစားဖြစ်ထက်လိုက်တာနဲ့ကြိုင်းနဲ့အနအရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူအေမာ်ကြော့်ပမှာလတော့မှရာဒသုခသုခစာတအနနဲပသပြီခစာာကြောခာတ္တာခန္်ခေါ် အထိအတွေ့အပူအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဒပဖုဒ္ဒပယုံလို့ခေါ်တယ်အယတာအကျမှသီဝဝိညာဉ်ရတယုံအဲ့ဒီ၃ခုဟာကာနာယုံဆိုတဲ့အနအရတယုံဆိုတဲ့အယတာယေအထိအတွေ့ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဒပယေဒီ၃ခုပေါင်းသွားတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းဘုရားဆရာပြတာ တ <Sans> ိထ <San <Sans> ေတိတ္တမတ္တံတရားတွေမှာမုတည်မူတ္တမတ္တံလို့ဒီသုံးမျိုးကိုခေါ်တာနော်ပဇတ်သေးသေ်လရှင်မုတည်မူတ္တမဘာသရမလဲအလသတယ်အထညတွေလ်သိတယ်ရတာလသိ်သုမအာစာစာင်းထာကြညသမျတသောအာဟာပရိကုလတငာဆကကလိုက်စာ ပဇာဌေမယောခင်ထီအောင်တန့်ရှင်းနေတဲ့အဲ့ဒါ။ပဇာဌေထဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီ။ဒါပဇာဌေဝယ်ရှိသေးတဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပမျိုးခလို်လိုိုက်ထကပြ်နောက်မှာဆိုရှင်တောနသကပူဆူတယ်။စားလပာ်ီထအခေတလုအစအာဟရတပြောင်းလဲမှုနဲ ခဏခေ is is. ါ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့တွိုင်းတဲ့ထဲဝဲပြီးတယောက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာခင်ဗျာဒါမဟုတ်ဘူးလားဆုတ်တယကထလထာ်ပစာအပတဲမရော်ခလေးင်ကောငာပလားုဖရော်သွာန်းနဲကရာတတင်ညာတာ်အထော်တွေထာလိရိ် ကြတမှုဆိုမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တံမှုသာတတနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်။စားကကကမ်ိုတွစာတ်သ်ရှိဖုတွေစာတ်။ကလစပါသရတစာတ်တ်မးက်စာလကတဲစာဟာလဲမောစာရှိဘောကခ်တန်ရှ်းနေ။ာတ်သရကနော့ခကိုထွက်လာစား်စာကခဲ်ချပြးထွက်လာတ် ပြရှိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနာနချနေနထွတ်။စပကနနဲွတအပနနွတနောက်တပြရာတွေရစာတွေအနေပြစပြောတပွသွတတယစာအလိလေပဲတွးပါဒါတွေးခင်း ກະວ່າ હા ထုတ်တယ်ဆိုတော့ມັນກັນແນ່ຕື່ມແນ່ຕື່ມລະໄປຕື່ມລະໂຫທໍາມະຕັງກັບມາລະຂໍລະທີມາຕື່ມມາທີ່ມາບໍ່ຕື່ມຫຍັງບໍ່င်းແນော်ຕື່ມໄວ້ຫຍ အာဟာရပတိကုလာတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပုံမှာမတ္တရိစရာယွံစရာကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာနဲ့စာတတာစအာပုမှမေမာတာတာကဖ်ရာန်ပတယ်တကာ့တ်တရာတာတ်တတကဖြတတမှုဖယ်ဟာဋတမှုဖယ်မှ မ <laughs> ောနိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်။ကြံနိုင်ကြိလေတာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်။လူတွေရဲ့တဏှာမှာဒုခအပိဆုံာလဲဆင်တဏှတအမကသတိအအသသာသူခိုင်နေမာပတရှင့်တတပြသအြ်ပဲ။ တဏှာမတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ပြိဿတ်ဘုပ္ပမှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖျက်ရှာနိုင်မလားအဲ့ဒီပင်ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်တိုအဝိဇအဝရဲလုံဆောင်မုပအဝမမသောကာကပေတလုလုနောတာလုံး တဏှာအတွက်တာလေအဝိဇ္ဇာကအုံမမမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်ပလာတာကိုလတင်အောင်နစသရာကောင်နစောလာဖုံးပေးတဖုံးပေတတွေ်သူတုပီဆောငတသံလတနမာအဝိဇာတဏှကိက အဝိစာဏိဝရဏာဏတဏ္ထာပယောစဏာဏတို့သစ္စာပြတုတ်ကန်ဒဟအဝစာဆိုပမှုရတဏာဆတွတမှုရယခုနဲတန်လာတမခသွေစကကာပေလက်တဏကသဘာက်ဝိစကာပေးလက်တာသဘေကနတွေဟာဒပြရကအုဆနောကတ အ திக ကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသ ሙ ရိယလို့သ ሙ ရိယသစ္စာအဖြစ်ခေါ်တာဒုက္ခသ ሙ ရိယလို့တဏှာကိုခေါ်တာဘုရားနိတိကဘဝပောနဘဝိကဘဝတစ်ခုဖြတ်စင်းတဲ့အခမှလ်ပတဏာအဖသတဲ့တခ်တကမိတဏာကိုဖရားုတွက် ရှင်ရဉ္ဇဉ်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာခန္ဓာအာဟာရပုံမှန်နေသက်ဆရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာအဝိဇကာလို့မရတော့အသိနပြောစာတဲအသာနေပြော့ထုဖော်လိကလာတလမထင်ကေားတလမထအဝုတ်ဉ်ဖယ်လက်တဲ့ခတတွတာလုမရာတုအဝမင်တတ်တတမှာမဟု အမှန်တီးသွားရင်သူမတွေ့တာနိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှာပြတယ်တဏာရဲတွတမုကိုလ်ဖ်ရှပြ်တယ်ဒကမ္န်းနလုံးွင်မှုရဲကျိုးကျမအာနဲ့ပသပီကိုစာတင်စားတိုမမနေကင်ရင်ပိပောရေတလုပြောတအ ဒီမကောင်းတဲ့အခါမလား။ဒါကကမ္မဋ္ဌာန်းပဲ။တချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မဋ္ဌာန်းတော့ထင်မြင်မှထင်မှာ။ကမ္မဋ္ဌာန်းတိုက်နေဆိုတာသမာရီလေးကြီးပြီထွက်လေဝင်မှပီောရလမပတောစတ်နေကမလိုတာအသအခကကပနပြရည်ရခကရာအယုံနဲသာကောင်န် တော်วะလ်ပေုတသမပေါလဲ်ုသံးတု်ရို်လောကိုဖޭတာတော့ာဖသနာ်ုတိက်ဖ်နေတောတွတမ်တွတာလုမရောတနှလုံးွင်နဲ့ဖယရားတလက်တေပို့ာကတမ္ုတ်တစာတေတခမလဲအဆုစားတယ်လို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလဲယောဂလိုက်ဆုံးတောက််ုပလိ ကဗတာခလ်ပဲကစီရိ်ကိုခနာနေထားကြညပြီးတော့ဆုံနလုံးွင်းဖိုလိုအပ်တယ်တခုတမုတူးအခုအတါလုနလုံးသွင်းတဲ့အစာာာရနဲ့ပဒေဝီရောတဲ့အာံးသွငနာက်သုံးခုမြောက်ကြာပာ့အဘလောကအနာဘိတတဲ့လကခုလုံးဟ ပြုံးမွေးစရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိဉေသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲပြုံးစရာကောင်းတဲ့ကြီးတွေနေမဲ့ရှိလောကကီရဲ့မှုရဲ့တွေးနေမဲ့ဆင်ဗ်ပမ်မေလောမှုကြီးတမာကကီးပမာမာတွတာစိအဖ်ရှားိုတွက် လောကကြီးပါပြောစရာမကောင်းဘူးပြောစရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘလို့တွေးရမလဲဒုရယာအမတ်တပဲ့နေလိပြောနေကာပနဲ့တူတုံဆ်ခတလောင်ထာတဲချ်ချနဲခ်တသိုံပိုတဲပိုထားတဲ့နွားတွလိုပ ဟုတ်တယ်ဒီမှာကြီးကံနဲ့ထဲထတာတဲ့ငါးတွေလိုပဲမကြာခင်ဟဲဥရရောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြာခင်တည်ဆုံရမယ်ဆအပခင်းောပျော်ရရှိမလးတည်ိုင်းခမွးယောဂဖြ်နိုင်နေလမှာချိန်မွးတခုဖြစ်နိုင်နေဆိာက ဒါကြော်စမှိဘူးဆိုရင်ထ်လန့်နေရတဲအနေထာမျိုးပဲရှိ်ခကိ်မဆိုတော့ုရားကခန္ာကိုရားတာာဒက္ခကြရားာပါတဲလကတောအလုမင်ဘူးုရားားတာစရနာခရ်လိမြာဘရးလမဟုတ ရှုခဏကြီးကိုကြည့်ရတာဒုက္ခရထတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးတို့ချပြီးတော့ကြည့်ရရှုရပြောရတယ်တိုးတောအဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပေဟုံလဲတရားကြမျက်စိနာတာလို့မျက်စိယောဂါလို့မျိုးစုံဖြစ်လားနာနှခေါင်ခန္ဓာကိုယ်ရှိသမ냐ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိုဒုက္ခပြီးရဲ့အရာ၄ကြီးပဲသူတဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအင်ပြေနေတဲ့အခါမှာကိုဖြစင်လတူတစပြေးဆုတဲခကမ။ဖြစလိခင်းဆပီးောကတွေဖြာတကယာ့ကိာတြိုရှ်။ ခြေတလန်းမှလို့မရတဲ့၆ကွာကြီးကိုဖြတ်ကုတ်ထားတဲ့ဝလုတလုံးနဲ့နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဖယ်မှမကြည့်အားဘူးအဲ့ပုမှာရှောက်ခတလမခလနဲခက်အလေကကမှာပြစရှမောပမုပောရမယ်ဆိုလို ရသပြပြထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒုတိယကိုစီကွက်แท้ခွက်แท้မှာစီပြီးအပြည့်แท้ပြည့်ထဲပြီောအဲ့ခွက်ကိုတည့်ခိတယင်းတွ်းေါင်ကိုဖြ်မဲ့ဆန်က်လ်နေထားကြာမိုထာတယ်။ C70 မ <Lilly> ှာမဖိစသ C70 ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေထားဘလိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရေးဘွာအဲ့တိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်သိမင်းကဒါမိုးထားသလိုပဲမင်းတစုံတခုမမားလိုက်နဲ့မာရင်မင်းဒိတ်မဲဆိုရခိုးကိစ္စတေသမးလူတွေပေါောပေါင်် กุบิโยคะสุผิดเนี่ยจောက်ฤาเนี่ยอ่าตะคูได้บ่ออกหมายให้ชื่อเออดิลูกโลกะကြီးมาอมามะขันเนี่ยพวะကြီးมาฉောက်ลั้นနေจါတော့ပြောเสียอย่างဆိုတော့เบยมาရှိบ่เลยตะเช่ม้าရင်တခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့လောကကြီးရဲ့အာဏာရမြားတာကို nucleon twin bi tamba loki anapirada tinnya doka ji a pyo zaya de khu ma ma shi ba la u jin na jin te jin so de sinya dukkha le ne dukkha yaw ni de loka ji be lo da u nucleon twin jin a phyin bilyo အပမရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကို့ဘောကကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပို့ကောင်းလာစေတယ်မမေးမနှရနေသွားစေတယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုလဲတပ္ပသင့်ခါရေတုအနိစ္စအနုပ္ပတိသင်္ခါရအစောရာ ဒီမင်းသမ so well anyway ီးအသင်္ခါရဆိုရလို့ကြားကြသမီးလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှထင်လာတဲ့အာဖဖြ်နာကးတဲသံဖြ်နှောငတဖြ်လမတွတဲရသဖြ်ခတဲတွစကကစလရတဲရာဖြစြကောင်တကောကောင်ကဖနီထုလုထတရုတာနတရာ ရှိวนัตဓမ္မသင်္ခาระတရာတွေမရာမရှဖြရှလုအာလမာပြ်ရှိတပခမှဆုံတကမဖြလာပီတနောက်ပခြမှဆုံးသစွรဘာမိဟုတတော် အဘာဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လိုဖြ်ာပီတဲ့နောက်မှာအဘာလုံးဝပြောအအဟုတာသံ보တိပမှနောမုတ်နဲ့အကြောင်းတိုကင်ဟုတာ်တိဝိတိဖြစ်လာပီတဲ့နောက်ပျော်ပျော်ဝဲအသခတာမှနကောင်းတိုင်ဖြ်လာမယ်ြ်ာပီင်ပြော်ကွသွာ က <Suce> <t402> ိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတယ်ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်က r ခြင်းမှာရှိတယ်ယုတ်တန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာဖြစ်ပြင်းပြောက်ပြဲ့သွားတဲ့ຢာတွေကြီးပဲဘယ်ယာမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စဥပ္ပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မနထအသ်ရှမြငတာတစ် မြေတဝဟုဆင်ញင်စင်စသာချိနေတယ်ကပ္ပထန်တကူအဲဒါလိုမမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ញင်စင်စသာချိနေခြင်းအဖြစ်အရာခသိမ့်မြဲတယ်လူစိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သွားတယ်အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်ကန်သိရှိသွားတယ်ဒော်တ်ခမာအလစလရှမရတအမမြဲာလေကိုကက ณလုံးตวยတွင်ပြ里里ီးတော့สิ้นเนี่ยฉิกูยุคขันนาเล่เนี่ยบ่เหมยบงสิทธิ์เนี่ยบ่เหมยบงญิยล่ะหวยช้าနေเลยสร้ะตบอเตยะฤကိုสิ้นเนี่ยสิ้นน่าฉิอะแล้วอ่ะเฉยเนี่ยอะหญะผิดไปเป็ดနေเลยผิดเป็ดเสียมะล่ะผิดเลยสิ้นเนี่ยต้องน่าฉิอ่ะมณีรงก็เลย လိုက်တည်ုပ်ဖယ်လည်းပြင်ကလည်းတည်ုပ်ဖယ်လို့မစဉ်းញင်မစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့လိုထင်းနေနေစရာရှိတယ်အဲ့လိုထင်းနေတဲ့ဆိုရင်အ딴လေးတခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ပိုင်စကားပြောတဲအသူမကာဖြ်ဖြစ်တေချာဆကပောင်ကြညတခ်းနတဖြစ််တီလုံန်နာောင်တာပ်ဖြ ရှိခအတန်တွေဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตနေြေ်ရိခနေကပျော်နေနောအတမမးလုကိုထရှအကြလင်ပိုထင်ရှအတန်ပဲရမြငတဲ့စင်းဆိပြောင်းလဲနေတယ်။ဒာကြတဲ့ပြော်းလဲတ်လို့ ၎ငကနနရှူရတဲ့အနတ်ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။လေယာပေါ်တိလိရတဲ့အရာတောင်မှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြိတွေ့တဲ့အထိအတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ဖြစ်ပြီးပြတ်သွာတယရစစိ်ဆင်းအာငာပြတ်သာမုတ်မြင်တဲ့မျစလပနာနဲ့အ탄အကသာပော်သွာာမု်ဘူ နာရည်းကလည်းပြောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြ็ดသွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနှံ့ခုနရးလိုက်တဲ့ခင်မဟုတတော့အပြော်သွာာနဲ့ခခမု်တောအ်ဖြလာတဲရာသာဖြတ်ခကိုထီတွေးမှလ်းဲဒီတိုင်းပအရသာမှလ်းဲဒီတိုင်းပဲအလရာပြောင်နေတဲတားကစ်သုံသတ်ကြ်နေတပ္သင်ခတုအနိစစ అ న ပတလုခါ် ကိုစိတ်လေးဆိုရတောပိုးထင်ရှားတာေါ့တိရေအခုစိတ်တမျိုးအကြမ်းစိတမျုးစိတဟာပြောငးလဲနေတယ်ဆိုတာဘယ်မာမှထားလအတေီကမ္မထံကိုလညဆင်ញငသုံးသပပီးာနေမယ်ဒါလို်ကမထတခုပဲာင်ဘကမ္ောပါတေ တငာခပဏအစတသူပဋ္ဌဟတိဘာရာဆိမေမသာတမေမတငာပြောစိကိုကိုမသိဘူလုမထနတိမေခင်တာဟာလတဖိုတယရသဟအမာ လိုတော့နေအတတ်မှန်တယ်ဗျာတေဆုံကြီးมาပဲအဆုံးသက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကို့ရဲ့တေဆုံမှုသူတော်ရရဲ့တေဆုံမှုတေခြင်းတရားရဲ့သဘောဝဗိမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ကျင်ရတယနသွ်ခးအပင်ဘဖြစ်တသကပိုဖြစ်လာတ်အာဏ်ပိုတက်လာ อติญญ์โบเตลาลีด้วยเจ้าตินชินเตียะก็ยินไสวร่านละเเล้วลุซูเออตฉิวก็รอตินชินเตียะก็ชินญ์ตองดะซอยิงกนิเคมาซอยิงนะอาพีสกาไม่ห่อแค่เน6เด่นลุตองทินก้องทินเลยอมันก็รออมันตีหย่องโจ้ซาจีนดาเนผิดอมันตีจีนห่าไส้กูแยยิงแทแม็ดเสียเดบ တရားမှဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုယ့်ကိုယဲရင်ထမျက်စေတယ်စေအားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့သခားဆိာအချိန်ြ်ပေါနိုင်တကိ်သုံးသကဖု့မာမရလု့ုကမာဆင်သုံးသက်နမယ် Yesa ဘုရားကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာ유ကိုပြောတာကံတရားကພັນတိပေးထားတဲ့ရု်စီတ္တနတ်ာနဲ့အတူဖြ်တဲ်စီဝိတ္သူဟာရု်တာနတ်ာတေကိုဆရောတအသ်လခေတဲ့အရာ အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်းမှမရှိကြမခိုင်းပါပသူရဲ့တောလော်နေမြတ်ကဟောထာတတက်ဆိုာလရုီဝနစီဝိတာလုဆိုတဲ့ာတရာလေ်ရှင်သ်နေဖိတွက် ပါလအာတပလူတုင်အတ္တပ္ပပနိပပတ္တပပ်တာပတဖတ်တှသ်ရှထု်အသ်ရှခင်းနဲ်ဆနေတ်သကမရော့ဘ်သေားနိုင်သ်အာ်ထာန်လ်းသေသားနိင််အသ်မရှူနင်ော်လု်ု်ရ််းသ်မ်ာ့အာ့သ်ရင်နေခြင်းသည ရှုသွင်းရှုထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာ။ဒီပိတ်အောင်လုံးလိုက်ရင်เทวาดิဒီတရား။တက်မရှုနေအောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်띠သွား။အဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်။နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။အစာအာဟာရမစားရင်လည်း띠ဆုံးသွားနိုင်တယ်။ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပ်သ်စာနဲပသတ် တော့သူ့ widehat သူယက်တဲ့နိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့တက်ရှင်နေရဥပမာဗန်းထဲတူတုံးဆိုင်ဖျော်နိုင်မလေးဖြဖြ်ဆီမကလေ်မထောကေးပမှ်တညနေတေဆမိစလေပုမိစာရမိစဆု်စီလေရပတင်ကလေဓုပါအောက်ဆာအမာ မိဇာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့အဲဒီသုံးခုရဲ့ပံပိုးမှုလေး ਨੇ သူရက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင့်လညီမိသောမှာမလ်းညသောမှာပဲစခရငောမှာပဲအသရတမုရလေးပပနာ အဲ့တော့သူတက်ရှင်မှုမှာဒီပုံမှာယက်တိနေရတယ်ဆို။အဲ့ဒါကြီးဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမိတော့ခရယာ်အလူေလူရဲသ်ဟာလည်သ်ရှူွင်နောလအအာဟာရာတွပမှာတိပီတော့နေရာဖြတခုခြောကွယသွာတနဲ့ဒသလောဆုံရှုော့မှပဲ် လ့ကျမ်းမကျမ်းနနတအဆီးနဲ့တွလ်လိသွားကြတယခပ်ခက်ထိတနဲ့ဆုးသးကြတာညီအစ်ကို။အသက်အလိုပြောကြတာတသကအမတမ်ောကာ်။အပ္လူညသမွေတယ်။သထိမ်ုအခကတကိုန့တွေို့ n e g a သားပရခាយရဗာ။တည်တိုင် အဲ့တော့သေချာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့သေမင်းရဲ့စစ်တက်တွေကအလွန်များတယ်လို့ကျဆွေပြပြောတာနာဟိနောတင်ကရံတေနမဟာတေနနမစ္စုနာမဟာတေနသူရဲ့စစ်တက်ကများတယ်ဒီအတက်ကလေးကိုဖြတ်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တည်းကအလွန်များနေတယ်သေဖို့အကြောင်းအရာတွလွ်များတယ်လိပြောတချိုပြင်ပြောထာတဲ့အခါကတေ တတန်ကုံရင်လည်းသေးပဲကံကုံရင်လည်းသေးပဲတတန်နဲ့ကုံနဲ့ကံနဲ့ကုံနဲ့မျိုးလုံးကုံလို့လည <noise> <duckicho> <language> ်းသေးန်တမသေးင်လ်အစိရနဲ့သေနင်တယ်အသြင်းတရးမျုးဆုပြီော်ပြတာနေတကုလုသေခြင်ကကုလုသေခြင်းတန်ကံမျိုးလုံကုံုသေးခြင်အစိရနဲသေခြင်းပ္စ္ဆေရကလိ သေးကြအောင်เนี่ยหมายอีไอ้เอศีรินโซ่เถอะมั้ยตีอุบิเสริกะโซ่เถอะมั้ยปาปารုံးโซ่โยคะนี่แหละปาโยมอ่ะผิดรูปမျိုးเวရှိသာပြီดิตဆုံးนั အင်္ဂဝါမဆိုနည်းတာမဟုတ်ဘူးလေတရားသူတို့ဒီနည်းစီလို့ ਧੀ ကြတော့မဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီတော့မခနိုင်လို့ကလတရဲအသ်ဟာအနေအရီဝဉရနေတဲ့အလထာမျုးကိင််သုံးသကြည်တဲမရဏပင်ညာခောပဏတာအစ္စ တပဋိတတာဟော်တီတေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အမတ်တင်ကြကို့မှထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတုံးဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိရလဲမမေ့မလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးလူကနှုတ်လို့ဆိုမေ့တာလေကိုကမသေးဘူးထင်ပြီးလုပ်ခလု့ပလုတောအကသလုတကောငလုပ်ာနည်းန်းော လုတ်ချရလို့ပဲဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလုတ်ချတာတူတာဘယ်တတောပါပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတ်ပသမတမတတစကိကမေမပြေတလူဖတကထံမျပပ်ပြခုပပြောမယ်ပမကထံကခကိုယတဝခကိုယ် မတ်တည််းစစကိုအျ်ချ်ထ်ထတပါကကထထ်တာခ််စဉ်းပ်ောက်ထ်စဉ်းစာသအပ်မ်တွ်တာမုမရေ်ကု်ခကပေ်းတ်တ်တ်တာု်တဏှြတ်သွိအော်တစ်အ််ထက်ထ့်တဘင်ကြည်တာကိုအပ္လုခ်တ်အနုဆ တကယ်အစိမ့်မှန်တိုင်းတုံးမဟုအထပ်ထပ်ပတ်ပြီးဆိုရညာနဲ့ကြည့်တာမတည်တယ်ဘူးဆိုရညာနဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုပထာထု်တ်လပြောတနနောတခအာဟာရပတိကူလာတင်ညာတ်ကုစာတဲစာအစာတဲခ်မစားညာတော့ဖြလ်ရိတာပေတစတဲအျိ်မှလည်ပဲ ကျေရှာဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စာရတ္တနာကိုဖှဲတာကခုနကကိုယ်กายပေါမှာကြွတာတဲ့တဏှာကိုဖှဲတာအဲ့တော့တဏှာကလည်းအမျိုးဆုံးတွေ့တာကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့ဟုတ်တယ်မလားတဏကပောသာာလေပမတစ်ခုပြောမယကိမြနဲ့ကတစည်ထတပလို့ိကရေားလိ်တ် ปรมาธิกาหิโตตะตะนะเนณีดาไอ้ฉิมะก้ามาตุกุผิดมาตุกุโซยย่องถุไล่ได้เอกะจะรก้าปอมมาอาลียะเป็ดตอไปรอก้าอยากะกวยดุจีปอมมาหยอดตนะอริหยอดไปกวยดุจีเปี่ยวมาสู้ตอไอจาไอ้กวยหอยชวยเวไล่ได้โซยชวยเปี่ยวมาสู้ตอเปียโมยมีชิร่อไอจาละชวยเอริอะนี่ตุกุเวไล่ไอตุเวซ้อยินตอเปี้ยงเปี้ยงตอละ ต w r မှသည်ကိုပိာတခုပမပြေားသွားုပရှာဒပံကပြ်ပသလူလထူတအကစပိုာ့မုတအော်နဲ့တွဲိုကတိအော်နဲတွလက်တွဲခကတွန်လက်းုတွဲပ်ောငတော့တိာ်တွသွာြ်နောတိအောင့်ပြောြနော့နာတိအောတွနအေအးတွဲတာိအမတမထရှားတပနအဲ့ို တဏရဲ့သဘတသူတတရတတရဖိဏတစြမာသဘကျတတတတရိဏ္ဍိတိဟူသွွားလိုက်ာလုက်ဟူရော်လု်ရောလိုကသသှ်သွမားက်လရင်အကလကြလ်အတမောအနံေကလ်နမအသာရငသြေားပြော်ပြတွနေ တာ့ရးတခုကပြတ်ခုပြီးပြေား်။အ့ကော့်တ့တဏာရီပြောက်ပြောင်းအောင် chooseer အထော်ဖြတပေါာကကရ့ပော်မကင်းာကိုလ်းဆ်စစားမယ်။သခါတာရဲ့မမြ့ေကို်းိ်ချ်ထခြင်သုသပ်နော်ဆုမှမီဆုရှ့သုတ်ဆိုာ့ဒီချငတားကိုလ်ကိုရင်တနာမြတ်နဲ့ ရှင anyway, ်ရေသ so, ုံးတန်လေးရမယ်ဆိုတာဒီကမ္မထာ၅မျိုးခရာဟောတာကိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်းအားနေလူမာဖြလိုအတမလနေပင်ဒီ၅မျးတဲကာမျုးကိူးပြရှပအလရှလုရှိုလာမသမှမဲနဖြ်သွရလိုသာတမြာတဲ့မကာခင် မကြခင်မှာပဲကိလေသာအားတော်တွေကင်း quả ရရဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သဘောအောင်အပြေးထားလို့များဆာဒီာထနကအထမယ်င်မခရဟနတာဖသတယေဟခလန်းကိုတ်တဖြစ်လမချမျာလုွင်တရကိနာကပြတဲခမာ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးတအတိုင်ကမ္မဋ္ာန်အလုဆိုသဒီမာအသ်နစစာြင်းပဖြစတယ်။ဒါကြိသုသပ်ခြင်းအပြင်မကန်အသိ်တွေကိုရရှိနင်တယ်လု့ကိုစီကိုစမသာပီတောထတတွေဟာကမ္အလုကိပွားမှာဒီလိုဆင်သုံသပခြင်းြင့်ပြုကြအာမာဖြတလု့တိထားပီကြိုးစာအထုနိုင်ကြပါစေကုန်သည်